Com la Sílvia, molts tècnics d'ocupació orienten professionalment i faciliten eines, amb l'objectiu de fomentar el progrés i l'equilibri territorial de la demarcació, perquè les persones desocupades puguin trobar una feina amb bones condicions laborals i així millorar les seves oportunitats de futur. La Sílvia és Diputació de Barcelona. Un molt més del que t'imagines.